وآخر يقول هل ورد حديث أو أثر يقول أن المدمن في أكل اللحم كالمدمن في شرب الخمر يقول يورود على ربع الصحابة عن قالوا هو حذر من الاستمرار على أكل اللحوم قال إنها ضراوة من ضراوه الخمر يعني من اعتادها ما يخليها اللي اعتاد اللحوم جبت لا عليها ولو تبين بقية إنه يأكل سارة وتارة سارة يأكل لحم لا لحم حتى لا يأكل لها ضراوة يعني حتى لا يعتادها لا يشق على نفسه وان اللحوم هو اللحوم الاخرى وهو ما حضره اللحوم بعد لكن المقصود ان الذي يعتادها بعض السلف يشعر اعتيادها ينبغي ان يكون البعض تاره وتاره حتى لا يعتادها فيشق عليه